Звісно, хотілося б когось зовсім стороннього менеджера-менеджера. Е, зрештою, ну, це трошки не та історія, в яку, ну, яка вірогідна, бо це все-таки такий не, е, не дуже престижний в плані менеджменту, не дуже е, грошовий, і, ну, це громадська організація, і за яку за справді успішний менеджер не візьметься. Е, ну, чим далі, насправді, від, від, від сучасного е, від сучасних облич, які є, тим, тим краще. От якби я почув когось, хто це мені хто що він десь працював в приватному бізнесі, а зараз е, займеться федерацією, я б скоріше зрадів, ніж ніж розстроївся. Таке враження, що це, що це, якщо й будуть кандидати, то це не буде не будуть кандидати, які принципово іншу, інший порядок денний винесуть для федерації. Це не будуть кандидати, яких ми ніколи не бачили, і чим, чи ми ніколи не, не уявляли їх е, керівництвом ФФУ, а тут вони з'явилися і пропонують щось принципове нове. Поки що з обличчю Павелко все-таки з великим відривом. Збирається йти на вибори Каньков, як він заявив, теж. І все це, зрештою, кулуарна така історія. Хто отримає більше, більше підтримки, хто отримає підтримку а uh, з усього президента, бо кандидатура ФФУ, як ми бачимо, все-таки такою є uh, політичною і її хочуть бачити uh, в керівництві держави кон під контрольованою. Через це це не, це не буде розмова про футбольний менеджмент, це буде розмова про футбольний про кулуарні, чиновні чи такі домовленості, хто більше отримає голосів федерації, які ніколи нічого не вирішують, які з якими домовляються, вони щось щось голосують так чи інакше. Через це, не знаю, Суркіс Григорій заявив, що він не збирається балотуватися. Через це таке враження, що, що в павилках найбільші шанси. Відіскоп спортивне відео.